– Як ви себе почуваєте? – Ну так, як мене почувати. Ну, по-друге ту річ. Устали трохи. – Першу був майже І другого не спав. – Болить? – Тяжко відходиться. А так нормально. – Надіємося, що все у вас буде дуже швидко добре.